Adab untuk melakukan korban terbagi kepada tiga. Yang pertama, kepada binatang korban itu sendiri. Yang kedua, kepada penyembelih. Dan yang ketiga, kepada orang yang berkorban. Yang pertama, kepada binatang. Antaranya adalah mesti kita semelih dengan pisau yang tajam supaya tidak menyakitkan binatang itu. Yang kedua adalah mengadap kiblat Dan yang ketiga, iaitu tidak disembelih di hadapan binatang-binatang yang lain kerana akan menyakitkan dia. Adapun bagi penyembelih pula dia disunatkan untuk menyembelih dalam keadaan dia membaca bismillah disunatkan baca bismillah dan diniatkan korban itu kerana Allah bukan kerana benda, -benda lain kan dan kemudiannya dibaringkan binatang dan juga diletakkan kaki pada kawasan aa, tengkuk binatang tu. Adapun bagi orang yang berkorban pula antara adabnya adalah dia disunatkan untuk menyembelih sendiri bagi dia kalau dia mampu, kalau tak mampu orang dia boleh tolong sembelih. Ataupun yang kedua, dia hendaklah hadir ke tempat penyembelihan untuk menyaksikan penyembelihan binatang korban tersebut. Dan yang ketiga adalah, bagi orang yang berkorban pula, dia tidak memotong atau membuang bulu dan juga kukunya bermula daripada satu Zulhijjah sehinggalah hari disembelih binatang korban dia.